sa štapom Da štap držite u levoj ruci i da vam je leva noga napreda. Iz ove pozicije štap možete da uzmete znači, ovako, a možete da ga uzmete i ovako. E sad, nama će trebati ovaj drugi način, pričemu kada štap podignete ovako, vaša ruka mora da dođe na kraj štapa, pa da ne gledate. znači da ne morate ovako da gledate pa da upatite. Znači jednostavno ovako kako stojite, gledate pravo i uh, uradite ovu i dođem na kraju štapa. Tako da ako vi god pokret sa štapom uradite, ruka, jedna ruka bi trebala da bude na kraju štapa, znači da ne ostaju ovako pačići iza ruka. Uh, iz ove pozicije, pokrijete telo i telo kutuje, a zadnja noga dođe u ovu poziciju. Znači ulazite suvi jaši i u ovu poziciju. Kada telo stane, zadnja ruka ušrapuje ovako uh, rednja ruka drži da taj štab bude horizontalno. Znači, prvi deo je ovaj, telo, ruk, odavde. Znači, evo, odavde, ovako, pogledajte, telo, kad telo stane, negde ta energija treba se potroši, onda idu ruk, mali vidući. Zatim, a, odavde, telo se vraća, ruke se vraćaju nazad i prolaze pored tela kao platno na ovakav način. Znači ne ovako pa ovako, nego kako se ruke vraćaju iz supija, kao platno se kreću i kao kod lokomotive ona vezna, prečaga na točkovima, tako se kreću. Praktično, telo kad stane u ovom položaju, Ruke urade cuki kao impus, i ruke se vraćaju gore, tako da u ovoj poziciji ruke vrate telo uh, na gori. Dajte. Da li Još jednom, dajte. Šta je problem, daži? Uzi, uzim kuket. Prva kata sa štapom je štap protiv mača i sa vebe. Zašto štap ide horizonta? Ako štap ide vertikalno, on će lako taj štap da skloni bokenom. Znači ako gađam na gore, on će lako da ga skloni. Apođer, ako gađam na gore, on će lako da skloni. Međutim, ako gađam zonu u rugu gde on drži boken, i kroz to, i kroz njega tamo, može se zaštiti sa ovaj, bokenom i mora da prodigne ruke. Pošto mora prodigne ruke, a šta bi zadnije ide kroz njegovo telo, mora da ide i korak nasluka, ali to ćemo uvećnjavati Znači, šta je problem? Problem je što, ako istovremeno i u tijelu ili ruke u suki, partner bez ikakvih problema može da uhvati tešta. Gledajte, koliko god ja hoću prst za ovo da uradim, on može to da upade. Međutim, ako moje telo ide e, napred i stane i ruke izlete kao e, impuls, kao zmija, <laughs> kada ujedna, onda on ako proba to da uhvati, on ne može. Pošto ne može da uhvati, on mora da ide unazad. A, ako sam stajao na ovoj liniji ovako i po njoj išao cuki u napred kad se vraća mora za opet liniju koja je paralelna a, sa tom linijom da se sklonim od mača koji pada to ću posljednom objasniti znači cuki je po jednoj liniji a skladan po drugoj liniji ovde more Štab stoji horizontalno sa podlogom i usmerenje je kroz štab u naprednju. Štab ne stoji ovako. Štab može da stoji, znači posle ovog vraćanja, ovako, ali ovo je, kako bi rekao, odbranveni defanzivan položaj, dok je ovaj položaj podjednako i odbranveni i napadački. Znači, treba da uradite ovako. i ruke koje idu u gore da da iznesu vaše telo kad se baci. Hajde Znači početna pozicija može lako da se testira. Znači stani ovako i uradi Ovako, ruke mu stoje ovako, znači nisu savijene, nego su opuštene pored tela, tako da pod desnom gravitacije ruke stoje vidrodno. I partner koji testira, treba da stane tako da štab deli prostor između na dva dela. Uhvatite ovako štab i test pravo kroz štapu. Ako partner stoji u stabilnom, onda je sve u redu. U krajnjoj poziciji, kada partner uradi cuki i kada digne... U ovoj poziciji isto je odavde usmerenje daleko kroz štap i test kroz Ako partner stoji, sve je u redu. Ako ne, zatvorite oči i probajte gore dole, to je svećate se jedna od začina kako da umirite u umu. Zato što kad zatvorite oči, oči više ne uvrno težavaju telo i teži problem, brzo da se umiraju, tački silika na I kad umiri telo, vi se on spustite, znači se umirim u umu i tada postoji sklad između vašeg uma i tela. Kada postoji sklad između vašeg uma i tela, sila prolazi kroz elastično telo u hod, znači kvalite tela i kad postoji sklad između uma i tela, telo je elastično. Ako taj sklad ne postoji, telo ili kruto ili glitao, jedna sila prolazi kroz kruto ili glitao mesto ukoči. Znači ako se ukoči, bez ikakih problema izpada. Probajte ovaj test. A kada radite testove, nemojte ovako da dignete lakat. Znači, on je ko testira, ako ovako lakat, lakat mu digne rame i cela ova strana je slava. To znači, on čak i ako se ukruti, onda izgleda dobro. Zašto izgleda dobro? Zato što je meni lakat podignut i cela ova strana je slava. Test je takav da je moj lakat dobro. Tako da se ukruti, ja mu kodeksrezira kick proz šlab, bez problema, a moje moje ramena su dolo u prirodnom Veći test u ove pozicije, mislim tako. Pošto krenutim, vidim, Pošto štap stoji ovako da zdvale, veći test je pravo ovako dole, stavlja ispred vađera i pravo dole. Ako se ovo desi nije dobro. Radi smukeno. je bolje, bolje, bolje. Njegovo spređenje kao i u donjem položaju, je kroz ruku proštav. Znači odavde, kroz ruku proštav, tamo. S. Malo malo podreba.